דברים اخي اخي חשובים בתוך המקום העבודה שלי שתיה לי תניחה לגמ זום תניחה לגמ אבל כשאני יושבת אם אגב אל הדלת שלי אין לי בצד תניחה אני לא רואה מי מגיע, מי מי נכנס אל החדר אנחנו תמיד צריכים לשבת כשאנחנו יודעים מי נכנס אל החדר כשעל השולחן וקן ואני לא נמצאת ישירות מול הדלת אני תמיד נמצאת מזה שיזבית הסתכלו למי נכנס ומי מגיע. אם אתם אבדת שלי, אני רואה מי נכנס. אדם יש לי תמיכה של הקיר שלי, אפילו שיש פה חלון, יש לי תמיכה של הגב ואני רואה מי נכנס. זאת אומרת, יש לי שיטה והגן.